مناش كيف بدا دابا الثمن هنا والثمن عندنا من 220 حتى ل 34 و 32 هذا زحوليه زينه تبارك الله مرقد منير رحم الله آه الله اه باين الصرد يمسكين اش الصردين عارف ورجيه مرحمنا صاف تحيه للناس الرحامنه تحية للناس الرحامنا، واحد واحد. كي داير ازيك؟ الله يحفظك. تحية للناس. تصور كنصور للناس المشاهدين اللي عايزين عندنا في القناة. المتتبعين ديالنا هما اللي كنصوروا ليهم. هذوك الناس ديال صحاب الهلال الأحمر داخلين السوق. 26 تحية يا الناس اخر ماجحل هنا اخر ثمن وسته وسته وسته وسته وسته وسته وسته وسته وسته لا وسته وسته لا وسته وسته وسته وسته وسته وسته وسته وسته وسته وسته مراد هذا ديالك اخويا اه كاك الله يرحم ليك الوالد شفت كيس طيب ما تدرويش مسكين الله كانصايبو معهم والله الا كانصايبو مع الدرويش درويش كيبقى فينا والله سلك معهم لا جكشي لا جاك شي واحد درويش مسكين الا ما لا الدرويش والله لكن كنهبطو معاه سلك معاه كنتمو معاه حنا نديرو شويه محمد يدايرس، آه، آه، آرا خرفان زينين آه. تبارك الله أنا. الحمد لله، خليك آه هذاك <صحيح> أه خلاص هذاك الحية. ما راه كايصايب ما دراوش الله الا كايصايب معاه انت شوف. جر راه قاعد قاعده اخي قاعد الرصقات قاعد الخرف ها انت اخويا ها الخير موجود الله آه. بارك الله يا رب والله آه. يلا شوت منناش قلت هي كيبدا الثمن مراد هنا كيبدا 38 وغاديه بارك الله عمل مسكين داكشي اللي كاين الله امين يا رب. عندك حوليات لا يا مراد هل يا مراد هل انت يا مراد خويا انت حولك يا زين. بارك الله. حولك يا مراد هل انت حولك يا مسيكيني. بارك الله يا رب. 2.60 كاين 2.60 اه كاين 62 2.60 بارك الله وراك كاين الرخاص عبد حولي هذا كامل 2.60 رجع السوق شويه وعليكم السلام ورحمه الله اه كي السوق رجع شويه صار 2.60 هذا الله يستر السلام كيفير شباب, شباب. لكم. جلينة بخير صحيه يديكم خلينا الخيرات ها خمسين جملة. خمسين جمله خمسين جمله مزيان <تصفيق> <تصفيق> اخويا تحياتي ليكم انا والله يلا شوف الشباب اللي في السوق والله إلا يعني راه كاين فهمتي هذا راه زين الحمد لله هادشي هادا راه شناهو هادشي راه ديال هادشي ديال الاولين الاولين <تصفيق> الشباب للشباب هادوما الشباب خاصنا نداعمو الله الشباب شباب ندعموكم موكم شو الله الرجال والله يا ليكم بالله تحيه إدها الرجاوي الله أنت إيه وقف خويا بس هم هاد الخير هادا؟ مازال الله مزيان بارك تبارك الله رب مين المرقد هاد الخير هادا؟ عبده متشرفين أخويا سير على الله يا الله يستر سير الله يستر ياسين قدس ياسين صاحبنا السي مختار الحاج بخير الله يحفظك قدس ياسين تحيات تحياتي لك الله لا هذا لا هذا هذا هذا هذا هذا ها 26 لا 26 جدي هذا مع راسك اللهم وراك ياسين آه خير وراك سردي <عتل S mouldar> يا الله <تكلمة> حي <تصفيق> خير سير اللهم وسلم ربيع الاول أبو عيسى المفضل والزمان اقرب بطول الزمان يا شريفك الشريف الحره النظيفه بالنبي والي فابشر السلامي بارك الله. ما كان جل الله يا كل الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. لله. الحمد لله. الله يحفظك الله تحيه من الصحراء, من الصحراء. الناس خير والناس. مدينة سمارة الله يا الله. الحمد لله. كل شيء كل شيء كل فيه 32 الله آش كتسنى أسي حبيب؟ بيع آه بيع حسبي الله أنا أه ولا اهلا الهضره اللي ما اهلا ما عندنا ما نديرو و مزيان هذا اهلا هذا سهلا بكم اهلا و سهلا بكم اهلا و سهلا ياك. اهلا مزيان سهلا بكم اهلا و سهلا بكم اهلا بكم اهلا و سهلا بكم عجبك و سهلا بكم طبيعي سي عمر ان شاء الله زيانه والله يسخر قلب الحوليه هذا عجبك شحال قال لك الراجل شحال قال لك عمر شحال قال لك لي عاطي فيه 43 43 الله يسخر امين خير موجود غير موجود الله يوم 40 بارك الله 40 اليوم الحاج طاوك رفعين. ايه. زيانة. وش كتسنة ما تبيع? ما نبيع. مما ما قالك غالي لك غالب. وكلين عالم. اه? وكلين عالم. قلب على هذه الماركة ما كان لقاها. ايه يعني خرفان زينين. ايه ونشبه. اوك بصحتك او دي الهاجل ايه بصحتك بالله. بصحتك. والبيع ديالهم اله مشالين? ايه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. اه. لما قاعد اذك الرأس ديال اذك لي قاد. اه. اه. اه. اه. اه. بارك الله يا ربي هل حولي زينة ذاك اي دز... اي لازين تبارك تبارك الله يا رب. تبارك الله يا رب. امين يا ربي امين ارتان زينة تبارك الله هذا كيف حد تركيبين انهم في راسك هذا كليل هي هذا ياك ايه هنا انشوف هي هنا وهذا في هنا في اه هذه <هادي> اللي هنا محمد الصحراء الصحراء هادو كانوا سارحين هادو يا الله الكبار هذو الحوش, الحوش خلاص والله, والله. هادو... وديل... لا لا كانوا في السرحال بجليا زوينين هاد حوليات هذوك شي هذوك بقين صغار هذه صغار هذو حوليات هذو حوليات هما ما عمرهم ولدو وبارك كيف دا التمن التمن كلشي واحد كل من الناس تقريبا اين الصغار هذا الله الله, و... و... الله والله راه كاين. كاين شاري. ان شاء الله باقي الوقت شويه باقي والله. الوقت شويه الله يحفظك الله يبارك فيك الله يحفظك ها هو جوجات سير الله صحتك ادين صوتك صحتك لا لا لا أسر أسر أسر أسر <تصفح> آه، ولا لا لا لا لا لا لا لا بس. لا لا لا لا لا والله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا افينو مد ناس كبرونا والله الا راك كبرتينا الله والله الله كبرتين الله الله الله. بكم والله العظيم بالله الحمد لله اللي قلتوا لحق لك حاجه ولاد الدار لا لا خلاص الله بارك الله. الله, الله, الله فيك لا. الله وفيك الله فيك الله الله الله الله ما باغا أغلى الناس الله يحسني لا لا حواليه زينه هذيك إحنا غادي نمشيو نصوروها ما باغي غير ما الناس الناس ياك أخويش. الله يسترنا الله <تصفيق> يسترنا شريق. الله يخرج العاقبه <تصفيق> على الخير أحياناً. ولا خير اخاي أه؟ هشام شويه حولي. الله يحفظك <تصفيق> <دي خيش. تصفيق> الله يستر لك الله <تصفيق> ها تشوفوا الله لاازك تشاهدون الحوليه زينه تبارك الله كاين الجديان كاين الحولي الحمد لله خير موجود شحال كيف 28 39 26 28 كبيرين مع ما... لا مع المشقة ديال السوق السوق اسيدي كلشي كتشوف الثمن غالي الأثمنة ديال العلفية اللي, اللي طلعاتها لا محرك محرك شوي الحمد لله محرك شوي الحمد لله الحمد لله محرك شوي الحمد لله مناش قلتي لي الثمن كتبدا ديال الحوزة كاين سيدي الثمن قلت لك من 26 حتى ل 27 حتى 39 بالنسبة للجدي كاين من 26 28 30 حتى 33 ش اللي عطى الله هيش. الحمد لله الحمد لله الخير موجود الحمد لله غادي عيد غادي الله يسخر الله يسهل الله الله ماميس. الله ما كاينش دابا تشوف الوقت جدي جدي شحال مزيان تبارك الله دار مشاهدي الاز الناس ديال السمارة هاد الحولية ديال الشكيري معروف هاد الحولية هادي اللي خاصها شي حاجة راه جاني الشكيري راه هشام راه اصلا الحولية ديالو هاد الجدية نتا هما ديالو اللي شي حاجة راه يتواصل مع هشام بالنسبة للناس سكان مدينة السمارة كيفاش اخويا هشام قلتي ليا الجمعة بحالاش الجمعة ان شاء الله رانا غادي نتعاونو مع الناس يعني نهار الشمال اللي خاصه شي حاجه يجي عند هشام راه مع الناس. مرحبا من 26000 حتى الف 30 الف هذا هو اللي كاين مع الناس والخروفه التنيه وسنة الحليب. بارك الله هذا هو الخير هذا هو اللي كاين احنا بغينا العيد راه فايت والله وهم الدنيا راه كل شيء كل شيء شي غايبقى فيها من الدنيا راه غايبقى فيها تا واحد ما يدي معاه شي حاجه الخير راه عقبه قالوا الناس ديال بكري الخير عقبه. بارك الله فيك هشام نشكروك الله يحفظك. خاصاتو شي حاجه هنا غادي انا نعاود نشدوا لكم امين يا ربي انا عاود نشدوا لكم مشاهدينا وهذا يكون مرخص بالاقصى خاصه شي حاجه يجي عنده آه المهم حنا كنقلبوا على الدراوش مساكن منين يتقدموا الله يسر الجميع حاليه زينه ما بيهاش وجديان وكلشي تحياتي لك السلام عليكم